Það sem ég langaði að læra í þessu námi var hvernig ég sjálf sem innstækningu gæti blómstrað út í atvinnulífinu. En þar að auki langaði mér að vinna meira, meira með hópum og kunna að höndla þau málefni sem koma upp þegar hópar eru saman. Og mér finnst ég hafa náð því.